Просто хай він з Богом спочиває. Дуже-дуже, дуже гарна людина, він мріяв. Він мріяв, щоб у дітей було все добре. Він мріяв, щоб жінка була завжди біля нього. Він настільки порядний сім'я був, що просто не виявляйте. Він по хатній роботі допомагав і не дочекався, що буде тест, свекром, дідусем. У загиблого залишилось троє дітей та дружина. Поховали Василя Сіргуна на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький.